bad kill number da me now kul mistr aa da duniya dali papa nana akri chhipaya nazar ka tu hi badlar tu jab hida parshanaadan paida na yeah chegou a hora solto o som